Anunțul lui Băsescu vine după ce Victor Ponta a fost primul care a spus ce elii colegii săi din Pro-România vor vota o moiune de cenzură. <fie> Ulterior, Pănele Iusdre au precizat ce vor miterea lui Dencil, iar liberalii pregtesc o moiune de cenzură pe care o vor introduce în iunie. PNP <fie> merge pe orice moiune.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 Eu am spus de atunci ce predintele Iohannis s-a pus singur într-un non-combat sau nu tie în ce s-a begat. Liberalii au sărit canite Caraghoi, ei trebuiau să se asigure ce au voturi. Noi vom vota, dar ei au voturi sau vor avea EC? Eu anticipez un EC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 Am avut reputația unui broker onest. Fiind tot timpul o țară apropiată de Israel, dar cenzurându-ne sentimentele pentru principii, si am reușit să fim respectati de ambele partii. Si de arabii, si de Israel. Acum am optat alături de Guatemala. Scoate-ti SUA! Eu compar cine suntem noi! SUA Rusia au încalcat rezoluția ale Consiliului de Securitate. Pentru a face aceleasi lucru România trebuie sa aibă tot data portavioane. Esenta apararii noastre pe plan internațional a fost respectarea rezolutiilor, ONU. E unul din firele cale ale politicii externe romane, sticat eu am inteles ca presedintesii ministru.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 Viorica Dencil a executat dispozițiile lui Dragnea, care crede ca a sa isi relatie cu sua. Cea mai mare scarbă a politicienilor americani e de cei care vand interesele tari ca sa faca bine. Nu-i respecta. Am văzut politicieni în situația asta în relația cu soa. Iohannis peletete preul non combatului de la numirea lui Dencil. Trebuia să condioneze numirea ei de punerea unui director la SIE.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 De aceea solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis.